على راحتك. <تصفيق> المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلا. اليوم في عنا ملحد مميز ملحد يعني بالنسبه لي شخص رائع كثير مهم هو الملحد الامازيغي كريم العبيدي يعني نار على علم وما فيني انا اعرفه هو يعني الناس كلها بتعرفه وانا اقل منه اعرفه فدعونا نرحب به اهلا وسهلا بك اخي عبيد. ازول فلون اهلا وسهلا هذه التحيه الامازيغيه ازول فلون أهلاً, اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك. اخي عبيدي يعني مثل ما تعودنا بطاقه تعريفيه تعرف على على شخصك الكريم. أه بحي نعرف طريقة مختصرة أه اسمي محمد كريم أه العبيدي أه الاسم بتاعي باش نبدلو طبعا بش نولي اسمي ماسين العبيدي أه من شمال افريقيا امازيغي تونسي أه ابلغ من العمر تقريبا خمسين سنة قريبا خمسين سنة نص قرن يعني تقريبا دراستي كلها دينيه درست يعني الدين في ايران وسوريا ثم توصلت الى ان الاسلام عباره على ايديولوجيه قوميه ليس لها اي علاقه لا بالدين ولا بالروحانيات يعني هذا بصفه عامه المسيره تاعي طيب يعني نحن بنعرف انه الـ الـ يعني سيرتك الذاتيه معروفه بصراحة يعني وانت كررتها كثير بس للمشاهدين اللي يعني لي ما بيعرفوا سيد كريم فبليك حدثنا عن نشاتك الدينيه وتاثير الوسط الاجتماعي عليك في الحقيقه انا معناتها من اسره في, في الاصل هي اسره عاديه يعني ما يسمى بالاسلام التقليدي ودم يعني دخول ما يسمى بالاسلام السياسي داخل الاسره عن طريق بعض اخواتي ومن هناك يعني اصبحت وقعت في وسط العائله عباره على ثوره اسلاميه داخل الاسره وتحول كل شيء من اسلام تقليدي عادي الى اسلام سياسي ومن هنا يعني من لي انا صغير اعقل معناتها جدا صغير وجدت نفسي في الاطار الاسلامي ما يسمى بالصلاه والذهاب لل يعني للمحاضرات وغيرها من تلك الامور وهذا الوضع الذي معناتها عشت ما يسمى بالثوره الاسلاميه المصغره وقع اختلاف في العائله ويسمى انشطار في العائله خاصه من طرف والدتي التي كانت يعني ضد فكره الاسلام السياسي و عملت على أن يعني تنقذني من هذه الورطة وأنا كنت وقتها صغير جداً أخذتني إلى فرنسا ولكن مع الأسف لم تنقذني لأن في فرنسا اتبعت ما يسمى بالمذهب الشيعي وذهبت إلى إيران لدراسة العلوم الدينية وهناك درست تشيع وذهبت إلى سوريا أيضاً درست التشيع ووصلت إلى مرتبة دينية لا بأس بها لكي ابدا لكي احضر ما يسمى بالرساله الاحتياطيه ليس العمليه لكي تصبح مجتهد او مقلد ولكن في تلك الفتره يعني في تلك الفتره وقعت ما يسمى عمليه تغلغل الشيعة في شمال افريقيا وكنت انا من المشاركين في تلك العمليه وتغلغل داخل الحركات ما يسمى السنيه خاصه النهضه التي معروفه الان اللي كانت اسمها الاتجاه الاسلامي ولاني كنت مقرب من القياديين هناك وتم نتيجه هذه العمليه للقضاء على ما يسمى محاولة انقلاب على نظام الحكم في تونس وقتها في عهد بورقيبه ونتيجه هذه العمليه تم القاء علي القبض وهناك بدات افكر في علاقه الدين بالسياسة في الحقيقة أنا نتطرق لهذا الموضوع أول شك يعني وقع لي هو ما هي علاقة الدين اللي هو عبارة على روحانيات بالسياسة ومن هنا بدأت شك وبدأت ما يسمى بمسيرة الشك إذا هذا هو طريق عملي يعني ومن ذلك الوقت بدأت أراجع أراجع الإسلام هل له علاقة بالسياسة أم لا وهنا توصلت الى ان الاسلام الاسلام الاول والاصلي هو سياسي باتم معنى الكلمة مهم. هذا بصفة عامة طيب يعني اذا وصلنا مرحلة الشك ما هي مراحل الشك يعني اللي مريت فيها وكيف وصلت لليقين انه الدين او الاديان بصفة عامة هي خرافة في الحقيقة الشك هو عمل غير ارادي يعني الانسان ما يجيش يقوم الصباح يقول انا باش نشك في هذه الفكره او باش نشك في هذه الفكره هي عمليه ما يسمى بحث وتفكير ومراجعه على الافكار على مده طويله يعني مثل الانسان لا يتذكر متى تعلم يكتب او متى تعلم يقرا فما اشياء تقع على فترات طويله حتى الالحاد او الأصول الالحاد لا يكون يعني بعصا سحريه نقوم الصباح انا اليوم ملحد لا وانما هي قناعات وتراكمات داخليه مع الوقت نتيجه بحوثات مثلا انا لو الخص بعد طول هذه الفتره المراحل التي ادت بي الى الالحاد ليس بمفهوم الالحاد يعني الابتعاد عن الحق وانما بمفهوم التحرر التحرر من الموروث التقليدي والموروث الفكري لان في الحقيقه كل انسان عنده تجربه خاصه في الالحاد وكل انسان يوصل الى نوع من الالحاد. المهم انا اول ما وقع لي الشك هو ما علاقه جين بالسياسه. هذا هو الشك الكبير الذي وقع لي يعني عام 87 معناتها بعد هذا الشك دمت 10 سنوات وأنا أبحث في هذه المسألة، 10 سنوات، واكتشفت في السنوات الأولى أن الإسلام الأصلي الذي جاء به محمد هو عبارة على قومية عربية ما أخذت غطاء مقدس وديني من أجل نشر العروبة باسم الدين. يعني ليس لو ننظر للإسلام، كل التقاليد.. الذي فيه هي عادات وتقاليد عربيه لا غير. يعني الاسلام هو بحد ذاته الصلاه، الحج، الصيام، يعني هي تقاليد عربيه ماخوذه طبعا مع اديان اخرى، معناتها مسروقه من اديان اخرى وتكونت ما يسمى بالدين الاسلامي الذي هو في الحقيقه قوميه عربيه متستره تحت اسم المقدس. فعندما اكتشفت هذه الحقيقه، ابتعدت على الإسلام السياسي واتبعت ما يسمى بالإسلام الصوفي لأن بعد الإسلام ظهرت حركات صوفية وحركات دينية تبرأت من الفكر ما يسمى الإسلامي الأول ومن الفكر الإسلامي العروبي وبدأت تكون نوع من الإيمان ليس له علاقة بالإسلام الأول ومن هنا عندما اتبعت تلك الاسلام الصوفي اكتشفت يعني في اخر مرحله الصوفيه ان مساله الايمان الايمان بحد ذاتها هي مساله شخصيه لاننا يعني نتذكر انا عند احد الشيوخ يعني الصوفيين قال لي يعني قولا اتذكرها جيدا قال لي انا لا اريك الطريق وان انا لا استطيع ان اريك طريقي وانما اساعدك على ان تجد طريقك انت. من هنا في الصوفيه تعلمت أني يجب ان اكون ذاتي وعندما وليت ما عادش نخاف يعني ما يسمى تكسر حاجز الخوف لان العلاقه علاقه الصوفي مع الله هي علاقه ليس خوف هي علاقه حب يعني بالحب وصلت للالحاد عندما حبيت روحي وحبيت اللي حولي وحبيت الله حتى اني في احد الادعيه ما انت واذكرها يعني الادعيه اقول لو ادخلتني نارك لانادين زبانيتها اني احبك اني احبك يعني الحب هو طريق الطريق الوحيد عندما تتعلم تحب المشكله للإسلام ماذا يعلمنا من الصغر؟ الكره والنفاق حاجتين اساسيين ان تكون منافق وان تكره الاخرين عندما تتخلص من الكره الاخر وتتعلم معنى الحب الحقيقي تصبح إنساني وعندما تصبح إنساني تستطيع أن تتعايش مع الآخرين هذه هي معناتها الذي أوصلني وفي الحقيقة يعني معناتها وقت وصلت للفترة هذه اكتشفت في الحقيقة أن الله الذي هو يبحثون عنه فوق العرش وفي السماء وما وفي الكعبة هو هو في داخل أحنا الكون الوجود اي كما يقول الحلاج اينما اكون انا لا يكون الله عند اينما يكون الله لا اكون انا، يعني من هو الله؟ الله هو نحن انا وانت هذاك علاش يعني وصلت للنتيجه قلت حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. هنا يعني وصلت للالحاد، هذا يعني ملخص المسيره. برافو يعني بالفعل انت كما قلت يعني الحب هو يوصلنا للحقيقة يعني والاسلام ما قدم غير الكره والبغضاء والحقد بين الناس والنفاق كلمة حب ليس موجودة في الاسلام كفر لا, حب. لا توجد بكل تأكيد لا يوجد حب يعني لا بس أحب الله ورسوله يعني بس بهالشخصين آه أخي أخي كريم يعني آه كيف أعلنت الحادث يعني ما بعرف إذا بتقدر تشرحها أنت أنا يعني فـ في الحقيقة أنا عندما الحد تركت ذلك بيني وبين نفسي وقلت هي مسألة شخصية مسألة شخصية ولكن وقع حدث إن في تلك الفترة إن والدتي يعني أمي مرضت بالسرطان وقال لها الطبيب إنك يعني ما أنت ماكش بش تعيش إلا ثلاثة أشهر فقط ونعرف اللي أمي كانت تحبني كثير وهي عندها هزتني لفرنسا بش من الإسلاميين ولكن أنا اتبعت ما يسمى بالإسلاميين وفي تلك الفترة عند رجعت لفرنسا آه هي طلبت مقابلتي وهي في المستشفى آه فسألتني فهمت لي ما هي علاقتك مع الإسلاميين يا أخي يعني قلت لها رو انتهيت مع الإسلام كليا ونجم يقول لك حاجه يمكن انت توا على فراش الموت فهمت وهي وقتها مازلت ما تعرفش اللي هي بالسرطان وحتى واحد من العائله ما اراد ان يقول لها. وانا تبرعت لكي اقول لها. قلت لها انا باش نقول لك زوز خبرات. الخبر الاول اني انا لم اعد اؤمن بالله. ونحب نعرف شنو رده فعلك. هي قتلي يقول فهمت؟ قلت لها عندي زوز خبرات خبر يخصني انا. اللي يخصك انت باش نبدا بالخبر الاول ولا الثاني قالت ابدا بالخبر اللي يخصك انت قلت لها انا ما عادش اومن بالله اصلا فهمت انا تصورت معناتها بش يكون رد فعلها يعني عنيف ولا هي رغم اللي هي متفتحه جدا يعني تكره الاسلاميين رغم اللي هي معناتها مسلمه تقليديه فهمت قالت يعني الان نجم نموت مرتاحه واو قلت لها علاش؟ قالت لي فضلك تكون ما تؤمنش بالله على ان تكون اسلامي. فهمت؟ يعني انا اتصدمت يعني يعني معناتها كيفاش قتلي لي معناتها القولة راهو في الحقيقه رده فعل والدينا ما نجموش نتصوروها، فما اشخاص يخلقوا خيال لروحهم، يقول لك كي نقول لامي راهي الام خاصه الام. الام مهما تقول لها باش مهما تقول لها. الأم ما تنكرش ولدها. يمكن الأب يكون عنده موقف. فهمت؟ ولكن الأم دائماً لا معنتها ديما تغزر مصلحة ولدها، تحب سعادة ولدها. فهمت؟ هذه مسألة. قلت من بعد قلت لها الخبر الثاني، فهمت؟ آه قلت لها راك مريضة بالسلطان وراك باش بعد ثلاثة أشهر. يا أخي آه معناتها ما قتلي لي شيء، قالت إحنا كنا باش نموتوا. فهمت؟ اما قالت لي كلمه قالت انا حياتي كامله معناتها خدمت عليكم وتعبت عليكم وكذا وفي الاخر بش نموت اذا حتى انا نؤمن بلي تؤمن به انت. يعني بصراحه بصراحه يعني اخي كريم انا يعني تفاجات حتى بال بالجواب تبع الوالده يعني انا تفاجات انه ام ومسلمه يعني تعطي هالجواب هذا فجد انا انا انا بذاتي متفاجئ، وانا اشجع كل الناس اللي اللي مثلا يخافوا انه يقولوا لاهلهم نحن إن ملحدين انه يا اخي ممكن اهلك هن نفسهم يكونوا ملحدين فلا اجهروا يعني قولوا احكوا حتى يعني تستوعبوا الناس اللي حواليكم ويستوعبوكم. اكيد اكيد اكيد, أكيد مثلا اخرى معناتها الام تفضل ولدها ملحد ولا يكون مع داعش يموت <تصفيق> بالضبط, بالضبط. اذا معناتها هذا هو كان الموقف وبالفعل هي رجعت لتونس ومعنتها وماتت قبل الوقت يعني قبل الوقت المحدد وانا كنت في فرنسا فعندما انا سمعت بموتها عدت بسرعه الى تونس وهناك عندما دخلت للمكان يعني في البيت نلقاهم جماعه حاطينها ويقراوا عليها في القران هناك اعلنت الحادي علمت الحادي بطريقه مفاجاه اني قمت أصيحة على هذوك الذي القران قلت لهم 1400 سنه ربكم انتم تقراوا في القران كان مشيتوا تعلمتوا علم ينفعكم باش تخلصوا البشريه من الامراض نتاعها وعملتوا حاجه مهمه ولا قاعدين تقراوا في القران وبالفعل يعني رده الفعل نتاعي الناس الكل يعني قبلوها علاش قالوا هذا يعني غضبان على خطر امه ماتت فهمت يعني خذوها ما صدقوهاش يعني الوالد نتاعي والعائله نتاعي ما صدقوهاش فهمت مم. قلت لهم انا ما عادش نؤمن لا بقرانكم لا بربكم لا بحد شيء فهمت اذا آه بعد تم دفن الوالده نتاعي وتمت يعني العمليه يعني العبد صدمت ولكن آه لم يفعلوا شيء معناتها يسخيبوني باش نتوقف عند ذلك الحد ولكن انا وصلت في هذه المساله ومن هنا بدات المشاكل وانقسمت العائله وبش منطولش عليك يعني وقعت مشاكل كبيرة خاصة مع الوالد نتاعي 17 سنة تقريبا يعني عندي مشاكل معاه على المسألة هذه ولكن في الأخير في الأخير والد نتاعي قبل شهرين في رمضان الأخير فهمت طلب من أحد العائلة أن أتصل به وأن يطلب مني أن وطلب مني أن أسامعه وقال لي هذا الدين الذي دمر العائلة أنا معتش نومن به واو. والدي في التسعينات في التسعينات. قال انا نؤمن بالله فقط، ما عادش حاجتي حتى دين. فهمت؟ وانا كنت خايف ليموت وما نحكيش معاه. وهو نفس الشيء. فهمت؟ يعني في الحقيقة الآن بعد 17 سنة من مشاكل نجم نقول لك كل اخواتي خرجوا من الإسلام. ما نقول لكش كلهم ولا ملحدين أما أكثرهم ربوبيين، أعمامي عائلتي كلهم. أولادهم واولاد اولادهم ولاو يا اما ربوبيين يا اما لا ادريين يا اما ملحدين واصبحت يعني العائله يعني ولات معناتها كل واحد يقبل الاخر كل واحد ولينا معناتها انت تحب تصلي انت تحب تشرب تصور يعني تدس السجادة والاخر قاعد يشرب وعاج ولدان برافو برافو يعني يعني العائلة تبدلت كليا وأصبحنا يعني نتحكم مع بعضنا ونلعب يعني تصور 17 اللي دخل الإسلام لم نعرف الضحكة عرفنا كان المصايب والكره والواحد يعني هذا الكل باسم الدين باسم الإسلام لكي أركز الإسلام ليس الدين لأن هناك أديان ليس فيها هذه الأشياء إذا هذا هو طريقة معناتها التي تم فيها إعلان الحادي ليس سهلة ولكن أنا قلت أفضل قلت في الحقيقة معناتها فكرت مع نفسي هي صارت بالصدفة ولكن لماذا وصلت؟ قلت أنا الإسلام علمني النفاق والإلحاد والإلحاد ما هو الإلحاد؟ أن تكون نفسك أن تكون ذاتك. رون الإسلام عمره ما كان عنده مشكلة مع الأخلاق مع تجب تعمل اللي تحب تجب إن عصيتم فاستتروا أعمل اللي تحب ولكن استر خبي نجم تعمل اللي تحب لكن مع الالحاد تعلمت حاجه اني افكر واقول رايي بكل صراحه بكل صراحه اذا الانسان الذي يصبح ملحد او ربوبي او لا ادري ولا يعلن الحاده بالنسبه لي ما زال فيه بقايا من بقايا الاسلام انا لا اطلب من الاخرين ان يدعو اهلهم او ابوهم للكفر لا وإنما أن يقبلوا بهم كما هم يعني باش يقبلوهم كما هما يعني أنا كملحد أو ربوبي أو لديني أريد عائلتي أو أهلي أو أصدقائي يقبلوني كما أنا على خاطر فما بعضهم يقول لك أنا منقول على خاطر نحبهم لا تكذب ما تحبهمش كان جيت تحبهم فما تنافقهمش لأن اللي يحب اللي منافقش إذا هوني الملحد او ديني هو في الحقيقه عندما لا يلقاء فهو زال يحتوي على بقايا الاسلام هذه وجهه نظري طبعا وانا اي فكره اقولها هي وجهه نظري الخاصه لا الزم بها احد بكل تاكيد اخي بكل تاكيد انا صراحه على, على الموقف يعني الشجاع يعني انك تدخل بين في جنازه ما والاهل كلهم موجودين وتعلن الحادث وتغير في, في في العائله كامله هذا موقف شجاع يعني انا بتمنى كل ملحد يفكر بهالطريقه يعني انه هو ممكن يغير العائله كامله صحيح انت لا تفرض عليهم ان يلحدوا ولكن تفرض عليهم ان يقبلوك على الاقل آه اخي كريم بيجينا هون السؤال يعني بنفس الاطار برايك هل من المهم ان يجهر الملحد بإلحاده؟ او وما هي اهميه الاجهار برايك؟ تفضل. بالنسبه لي لا يمكن ان تكون ملحدا ولا تجهر بالحاده. لا يمكن. لا يمكن ان تكون ملحد لان الملحد هو انسان يعني صريح إنسان غير منافق إنسان مباشر لا يمكن أن تسمي نفسك أ... أ... بل أقول أقول فهمت؟ من ترك إلحاده في السر فهو بالنسبة لي مسلم منافق وهذا ما قال الإسلام من هو ملحد ولا يعلن إلحاده ما يسمى في الإسلام يسمى منافق وهو في الدرك الأسفل من النار <تصفيق> هذه مصيبة زرقاء لا مخلص مع الملحدين ولا مع المسلمين. لا مع المسلمين لا مع الملحدين في الدرك الاسفل من النار، يعني يعني شنو يعني مصيبه. صحيح. يعني في الحقيقه ما قيمه الحياه؟ هي الحياه هو ملحد، ملحد، يعني انا كملحد يعني يؤمن بهذه الحياه، يعني جنتي هي حياتي. فلماذا اعيش الذل في الحياه الوحيده الذي عندي؟ واعيش النفاق في الحياه الوحيده الذي عندي. واعيش الخوف والرعب هاني عشت في جهنموني هاني خلقت نفسي اني باش نفطر نخبي اني باش نعمل كل حاجه نخبي اني نضحك في وجه والدي وانا نكذب عليه وهاني نقول له صليت وانا ما صليتش يعني شنو العيشه شنو الفرق يعني من بينه يعني انا الملحد الذي لا يعلن الحاده او الربوبيه او اللاديني بصفه عامه بالنسبه لي خلق جهنم في حياتي وضيع حياته الاساسيه، وهذه هي فكره البر بالوالدين والخرافات هذه، فهمت؟ خايف على والديه وعلى الواحد أنت هذه كلها من بقايا الاسلام، فهمت؟ لان والديك فهمت؟ والديك لازمك انت تكون واضح معهم مباشر معهم لازمك معناتها تكون واضح تقول لهم ما عندهم الحق يؤمنوا، هذه مشكله، ان الناس تفكر اني وقتها باش نعلن الالحاد يعني كاني باش ندعوهم. راهو الوالدين الاب ولا الأم مهما كانوا فهمت خاطر هي رأي الصدمه الاولى الصدمه الاولى صحيح لماذا؟ لانهم لم يسمعوا بذلك من قبل ولكن عندما انا اعلن وانت تعلن وانت تعلن وانت تعلن وانت تعلن, وأنت تعلن هذا الخبر يصل للعائلات انا اتصور عام 97 وثمانية 98 كان الامر اصعب من الان يمكن تقول للولد نتاعك ملحد ما يفهمكش شنو معناها ملحد فهمت؟ يمكن ما يفهمك يعني وتنجم يعني وفي الحقيقة كل إنسان يعرف عائلته يعني مش أنا باش نجي كل إنسان كيفاش يعلن إلحاده تنجم أيضاً عشرين ألف طريقة فهمت؟ مثلاً أنا من جيش قلت لهم فهمت الله مش موجود في اللول قلت لهم الرب نتاعكم قلت لهم من هم من شبيه الرب نتاعكم يعني في اللول قلت لهم ربم من نتاعكم متاعكم من يعني فما طرق عديدة فهمت؟ باش تبين لهم اللي انت راك مختلف عليهم وفي نفس الوقت لازمك تلتزم ب الوالدين رأوا اكثر شيء يخافوا ومعليش يخافوا الوالدين يقول لك عندهم فكره مخهم اللي غرسها الاعلام ان الانسان عندما يكفر يعني يصبح يسرق يصبح يقتل يصبح يعمل يعني ما عادش عنده اخلاق وهذا غير صحيح هذا الفكر غير صحيح هذا لازم يتبدل اذا الولد عندما يعلن الحاد مش يمشي يدخل لهم نهار كرس كران وهاي انا ملحد و ونك... نكيف في الحشيش وانا ملحد وانا حر وانا نعمل الملحد مش هذا اسلوب فما اسلوب انساني كي انت تكون انسان متخلق ومحترم في وسط العائله نتاعك عندما تقول لهم او تظهر لهم اللي انت ما تمونش بالافكار بتاعهم ما تصورش ان فما ام خاصه ام ولا اب فهمت يخاف على ولده خاطر هو يخاف عليه في الحقيقة انه ينحرف ويمشي للاجرام ولا يمشي لحاجة أخرى. ولازم يحطوا للعائلة نتاعهم وهذه معناتها نقطة مهمة انه فهمت يفهموهم شنو هو الإسلام. تقول له تحبني نولي مسلمة؟ آه نمشي يعني نجاهد نولي داعشي. خلاص تحبني مسلمة؟ خليني نمشي داعشي. طيب تو يقولوا له لا امشي كافر. <تصفيق> أحسن. خليك كافر أحسن. خليك كافر أحسن. بالضبط اخي يعني انا بصراحة انا من مواليد سبعين انا والدي كان شيخ يعني يدرس القرآن كان عمري 14 سنة لما قلت له يا والدي انا ملحد لأمي للعائلة كلها كانت تعرف انا لم يعني كنت صغير لا اوعى انه مسألت انه راح يكون ردا عنيف ولا غير عنيف بس لانه كنت واضح يعني انا هذا, هذا انا و... هذا الملحد يعني. هذا الملحد هذا الملحد انك تكون انت بالضبط هذا الملحد بالضبط لماذا, يعني. ملحد, أنت؟ لماذا ملحد؟ لماذا ملحد ان لا تكون انت؟ لماذا ملحد؟ اذا نتبع اشياء اخرى ما تقولش ملحد كل شيء اخر بكل تاكيد يعني انا لم اكن اتوقع انه والله راح يصير ردهم عن عنيف ولا غير عنيف انا قلت لهم هيك وكان كتب بوقتها كان عنا بما انه كان النظام السوري قريب للاتحاد السوفيتي فكان في كتب الشيوعيه قرات فيها لماركس وال هل الكتب هي فيعني ما استغ يعني ما كان في رد فعل عنيف او شيء تقبلوني كما انا يعني ومشيت الامور وانا لما كنت ضايقهم يعني انه افرض رايي عليهم والرايحه جايه احكي لهم والله على الحاد ولا شيء لا لا لا كل واحد بحاله هذا ف... هو المطلوب هذا هو المطلوب احنا ما نش نطلبه بعض كثير يقول احنا م... معناتها نريد أن نجعل الناس يلحدوا يلحدوا، إحنا مش مشكلتنا يلحدوا ولا ما يلحدوش. أنا نحب أنا يعترف بي أنا كموجود. تلحد ما تلحدش تؤمن تؤمن بحجرة تؤمن بأي شيء آخر مش مشكلتي أنا هذيك. أنا أؤمن بنفسي أنا أؤمن بالكون أنا أؤمن بالعلم. أنت تؤمن بشيء آخر أنت حر. أعترف بي وخليني أنا حر على روحي وأنا أخليك حر على روحك فقط. صحيح صحيح أم أم كنا عم نحكي انا وانت قبل اللقاء هذا يعني البديل للاديان يعني انت كان عندك فكره انه كل انسان يكون بإلحاده الوطني خلينا نقول او يعني لو لو تحدثنا بهالاطار هذا هيك توسع لنا بهالاطار هذا فهمنا كيف البديل الوطني خلينا نقول في الحقيقه لازمنا ما نتلفها محاجه عندما نرجع للتاريخ كما ما قلت لك نظن قبل ما الحلقه ان الاسلام ليس اسلام هو قوميه عربيه ماخذ غطاء مقدس لو نعود لكل العبادات والاشياء اللي موجوده في الاسلام نلقاها كلها عادات وتقاليد عربيه من الوضوء، من الصلاة، فهمت يعني عربية يعني معروفة في الجزيرة العربية بما ما ماخوذة من الفرس، من الصبايين، من الزردشيين، من غيرها من كل شيء. الدوران حول الكعبة، كل شيء، الإرث، ال... كل ما يسمى في الإسلام من أحكام شرعية أو دينية هي حاجات متعارفة، محمد لم يأتي بشيء جديد، محمد وجد مجتمع مختلف متنوع. هو رؤى محمد لم يتم يعني محاربته لانه يدعو للاسلام لان المجتمع المكي في ذلك الوقت يعطي الحريه لكل انسان. كانت هناك حريه انك كان حول الكعبه 360 اله. كل واحد عنده الاله بتاعه. هم حاربوا محمد عندما محمد رفض التعدديه واراد ان يفرض فكره وسفه الهتهم. يعني محمد حورب لانه ضد لانه جاء لكي يمنع الحريه. محمد اخذ المجتمع العروبي متاعو ومال لبعض الافكار فهمت يعني فما هناك افكار مختلفه ما كون هذا في حاله انه جد يعني احنا نتكلم على محمد كما وصل الينا اليوم كما وصل الينا اليوم هو عباره عن معنى... امبرياليه تريد أن تعرب العالم. فعندما دخل أنا دائما أقول إنها آآ آآ دخلوا فيها لكي ينشروا الإسلام وإنما المسلمين دخلوا ليعربوا شمال أفريقيا. فما فرق من بين مس... معناتها عرب جاؤوا باش ينشروا الإسلام ومن بين مسلمين جاؤوا لكي يعربوا المجتمع الشمال الأفريقي ويعرب الشعوب الأخرى. اذن أن احنا في المجتمعات ما يسمى بالمجتمعات الاسلاميه إن اصبحت ليس لنا هويه فاصبح الاسلام هو لهذا نجد صعوبه في الخروج عن الاسلام لان إنسان يبني يعني الاسلام جاء قتل ابونا وامنا واستبدلنا كانوا ايتام اذا ما هو الحل بالنسبه لي؟ حسب برايي الشخصي تقول الذي حاربت الاسلام أربعين المسلمين أربعين سنه 40 سنه في شمال افريقيا حاربت عندما سالوها قالوا لها راه العرب جايبين أه أه بدين جديد و قالت من هو الله؟ قالت انا لا اعرف ربا الا رب الارض. لا اعرف ربا الا رب الارض هي اللي ولدتني وهي اللي خرجت عليها وهي اللي تربيت عليها ما يسمى حق الارض وانا أدافع عن ربي اللي هو الارض ومن هنا فهمت لازم عندما فما مشكله كبيره عند الملحدين بصفة عامه او الدينيين يعني يصبحوا دينيين وما زال يتكلمني بالعروبه انا اتعجب اتعجب واحد مصري ما زال يتكلمني بالعروبه متى كانت مصر عربيه أو واحد سوري ويتكلمني بالعروبة. لماذا هل سمعت الجيش العربي السعودي؟ هناك جيش عربي سوري، جيش عربي مصري، علاش؟ علاش يحطوا يزيدوا كلمة عربي؟ لأنهم يعرفوا أرواحهم مش عرب. والوطن إيه يعني, يعني معناتها يعرفوا أرواحهم مش عرب، هذاك الجمهورية العربية السورية، علاش ما سميوش معناتها المملكة يعني العربية السعودية، العربية السعودية العربية السعودية فقط. نعم ما نعرفوش مغرب عربي الا هي معناتها منطقة مكة والمدينة. إذا هنا حبيت نقول الإنسان لا يمكن لا يمكن هذه طبيعة البشر، طبيعة البشر أن لازم يكون عنده كما نقولوا احنا ركيزة ركيزة. يعني ركيزة يرتكز عليها، ما جمش مثلا تقول أنا إنساني، أوكي نحن إنسانيين، نحن نجم نقولوا احنا كلنا زاد أحياء. فهمت؟ ولكن الاحياء انواع. هناك عده انواع من الاحياء. اذا كما احنا بشر احنا شعوب. عندك شعوب شمال افريقيه، عندك شعوب احنا عمرنا ما كنا من اسيا. يعني حتى الطبيعه الطبيعه يقول فما قوله معناتها جميله جدا لاحد الفلاسفه الالمان يقول لك ان الطبيعه فصلت بين الشعوب والقبائل بانهر وجبال. وقارات لكي لا يضغوا أحدهم على الآخر وزادت على ذلك اللغة والعادات والتقاليد لكي تمنع أي إمبريالية عالمية للكون بأن مصلحة البشر أنها يكون مختلف يعني أنا أحب عندما نروح مثلاً منطقة كردستان أكل كردي شمال إفريقيا ناكل شمال إفريقي نمشي للعراق نأكل العراقي، نمشي لتركيا نأكل تركي فما فائدة فمتى إن نمحيو هذه نجم نقولوا الثروة الإنسانية، هذه ثروة إنسانية اللغات واللهجات والعادات والتقاليد ومعنتها ونتعرفوا على بعضنا، علاش علاش تريد تريد تمحيني؟ المشكلة هذه أنتهى مع أكبر خطأ مثلاً الملحدين العرب، هنا ملحدين عرب من فين جاءت ملحدين عرب؟ من فين جاد يعني الملحدين على الاقل كل المتكلمين باللغه العربيه على الاقل مجله الملحدين العرب موقع اللادينيين العرب فين جات يعني المشكل اللي الاسلام مع الاسف مع الاسف الاسلام غرس فينا العروبه قبل الاسلام قبل الدين لان الاسلام هو بحد ذاته ايديولوجيه قوميه عنصريه تريد ان تقضي على كل الشعوب وتريد أن تدمج فهمت ما يسمى أن تدمج كل الناس تحت راية، فهمت؟ الصحراء وديم محمد، يعني إذا البديل بالنسبة لي ما على السؤال هو أن عندما نتخلى على الموروث الديني بصفة عامة يجب أن نتمسك بالهوية. والهوية أرضنا، وعندما نقول الأرض هي تجم تكون حومتي، بيتي، أنا هذا هي الأرض. هذا بصفة عامة يعني اللذيني اللي ميتمسكش بالأرض بالنسبة لي أو مثلا جيني واحد مثلا من شمال إفريقيا ولا مثلا ولا مصر ولا حاجة وتلقاه مثلا يدافع على قضية ميش قضيته عنا, عنا شعوبنا وعنا اطفالنا يموتوا بالبرد ويموتوا ي... ما من... تكلموش على مظاهره سامحني معناتها لأن... مظاهر باش تخرج مظاهره في شمال افريقيا من اجل الفقراء اللي يموتوا بالبرد في الجبال ي... ما يخرج لك حتى واحد باش على واحد ف... معناتها مئات الوحود يموتوا في شمال افريقيا او في اي منطقه او في مصر من واحد حتى حد ما يخرج لك بينما الطفل الفلسطيني يموت في فلسطين فأنت تخرج عشرات الالاف ومئات الالاف من شمال افريقيا. او من مصر او من غيرها دي القضيه الفلسطينيه خلينا نحل مشاكلنا معناته اضرب لك مع أنت قصه بسيطه في هولندا في رمضان الفائت فما بعض الاخوه الامازيغ طلبوا معناته مساعدات من بعض الناس باش يعاونوا الفقراء في شمال افريقيا ما حتى شيء بعد جاء واحد من الايمه من الشرق وعمل ملايين القروات القضيه الفلسطينيه صحيح يعني مصيبة زرقاء هذه، إذا هذه حاجة، التمسك بالأرض والتخصص والتخصص يعني شنو معنى التخصص؟ خاطر العالم الآن أصبح تخصص، إحنا المشكلة علمونا اللي كل شيء، أي حاجة تسألوا فيها يقول لك نعرف، خطر الإسلام شامل كامل، القرآن فيه كل شيء ومحمد يعرف كل شيء والله يعرف كل شيء وهو ما يعرف كل شيء، إذا أي حاجة تسألها يقول لك نعرفها. هذه نحيها من بالكم يعني خاطر التخصص عمره ما يجعل التقدم، لازم تتخصص في حاجة. لازم كل شعب منا مثلا المصريين يتخصصوا احنا نتخصصوا جميع الاخرين يتخصصوا ولا يمنع ذلك ان نتعامل مع بعض مو بعضنا هذا هي معناتها الاختلاف احنا نقبل بعضنا طو انا يمكن ما نختلف يعني معك في اشياء ولكن نقبلك وتقبلني هذا هو هذا هو الفكر الانساني المهم فهمت بالضبط بالضبط بالضبط يا اخي يعني يعني ال الحديث به المسألة التعريب مسألة التعريب طويلة يعني أنا إنسان كردي بصراحة يعني لا, لا أتقن اللغة الكردية يعني, يعني مثل ما قلت الجمهورية العربية السورية ولا مصر العربية ولا الجيش العربي يعني أشياء للأسف يعني ورثناها والمشكلة حتى أبناء الوطن يعني مثلا أكراد والأمازيغ خصل دماغاً بالعروبه وبالمسألة العروبه ويدافعون عنها بشكل يعني عجيب. شيء طبيعي آه، اخي كريم يعني برايك آه، كيف يجب ان يتعاون ملحد الشرق الاوسط وشمال افريقيا حتى يوصلوا صوتهم لمجتمعاتهم وان يكونوا مؤثرين في مجتمعاتهم يعني كيف شو الطريقه برايك انت انه مسأله التعاون بين بعض حتى يصلوا لمرحلة الوطنية حتى يتقبلوا كل واحد الآخر ينفصلوا عن الفكر العروبي، الفكر الإسلامي اللي بنعرفه كلها بالنسبة لي من أول الأشياء المهمة، لازم كل ملحد أو ديني أول حاجة كما قلت يتخلى على فكرة العروبة، ما عادش يتكلمني بالعروبة العروبة نحيها من باله العروبة هي في الخليج، أنا ما عندي حتى مشكلة مع العربي الذي في الخليج ما عندي حتى مانيش مانيش عنصري ضد العرب، وإنما عندي مشكلة مع من يدأ أي أرضي عربية. هذا هو المشكل، مع المستعمر الذي أو حتى الأمازيغي الذي يظن نفسه أنه عربي. هذه هي مشكلتي. إذا بالنسبة لي كيفاش نتعاونوا؟ أول حاجة بالنسبة لي أن إحنا إحنا ليس كثيرين، إحنا كم اللي ينشطون في الحقيقة على الواب. يعني فما بعض المغاربه التوانسه والمصريين، يعني هذو هما يعني المعروفين أكثر شيء، باهي فما بعض من الشرق، فهمت من من سوريا والعراق ومناطق أخرى. إذا أول حاجة فهمت اللي لازمنا نعملوها هو التوزيع. المشكلة اللي إحنا ما عندناش وسائل إعلام مثلهم هما ما يسمى العروبيين الإسلاميين، عندهم وسائل إعلام شيء لا تتصور على العقل. احنا عندنا انترنت، وانترنت تنجم توصل الصوت. راهو المشكلة ليس هما عندهم فكر أفضل من فكرنا، لا، لأن الفكر نتاعنا ما يوصلش. الفكر نتاعنا احنا ماهوش قاعد يوصل، علاش ما يوصلش؟ على خط تلقى المغاربة يخدموا وحدهم، التوانسة يخدموا وحدهم، المصريين يخدموا وحدهم، وما فماش ترابط من بيناتهم. حتى ولو فما ترابط، فهو ترابط بسيط جدا وفيه نوعا ما حساسيات. هذه الحساسيات معناتها تتنحى وقتاش تتنحى؟ تتنحى وقتها احنا فهمت نفكروا اللي راهو عندما ينتشر الالحاد في المغرب راهو بشينفع ينفع مصر. احنا الانتشار مثلا تاع احمد حرقان وغيرهم ومحمد اسماعيل مثلا في مصر، ساعدنا احنا في تونس في المغرب في شمال افريقيا. بكل تأكيد لازم لازمنا نفهموا اللي احنا مش ما مع أنت مرتبطين ما يسمى بهذا العالم العربي الاسلامي الوهمي. ونحن لازم نستغل ذلك من اجل ان كل مجتمع ياخذ الشخصيه نتاعو. اذا المساله الاولى هو أن في اي موقع في اي صفحه في الفيسبوك ولا اي موقع انا مثلا في المواقع نتاعي الكل حاطط المعلومات على كل فهمت البرامج والمواقع اللادينيه نتاع الشرق ما عندي حتى مشكله. فهمت هو ما نفس الشيء لكن المشكل كما قلنا معتقد قبل الحلقه ان الشرق الاوسط دي ما ينظر نفسه انه هو كل العالم فهمت حتى ولو ملحد صحيح يعني دائما يتكلم معك من فوق فهمت يعني هو هو ارض النبوه وهو ارض الدرشنوه وهو ارض الفكر وهو ارض العلم وهو ارض كل شيء فهمت اذا لازم قليل من التواضع لازم من التواضع لان لازم يفكر المصري او العراقي ولا الـ ولا الـ اي واحد ولا حتى مع اللي من الجزيره العربيه ان قضيه اللاتيني في المغرب تخدم مصلحته هو. خاطر احنا كي نتعرفوا يوصل كلامنا فهمت يساعدنا خاطر احنا تو مازلنا تحت الاستعمار هذا نتاع الاعلام، لازلنا نستغلوا هذه المساله ونوسعوا، هذه حاجه، حاجه ثانيه لازلنا نحاولوا بش كيما تو مثلا استدعيتني انت فهمت اهلا وسهلا بك معناتها شكرا. معناتها نكثروا من استدعاءات بين بعضنا، فهمت؟ لقاءات بين بعضنا نحكيوا فيها نعرفوا على بعضنا، محمد اسماعيل في الحقيقه ما قصرش في المساله هذه، يعني عمل حاجه كبيره جدا يعني في في العالم ما يسمى العالم نتاعنا. فهمت؟ اذا انا بالنسبه لي التقارب والتحاور واللقاءات ونحيوا فكره التكبر. فأنت ساعات مثلا واحد يجي تحكي معاها يبدأ متكبر من فوق علاش تتكبر انزلوا لتحت المشكلة هابش نقولها انا حاجة انا مثلا عندي القناة انتاعي المشكلة نقول ان الملحدين او اللا دينيين يتكلمون بمنطق علمي لا يفهمه الشعب يجي يكلم لك على نظرية التطور وعلى الفيزياء وعلى الكيمياء وعلى الكون وعلى الوحد كيفاش يفهم الشعب؟ إذا الشعب اللي هو المهم لمن يبقى؟ يبقى لعلماء الدين. فهمت؟ يعبيوا <تصفيق> لهم مخاخهم كما يحب، إذا سهلوا شوية سهلوا احكيوا معاهم واحد زائد واحد، احكيوا لهم قصص، احكيوا لهم نكت، احكيوا لهم حاجات يعني اعملوا له عمليات ترفيهية. هذا شعب عادي. عامة الناس يحبوا قصص عادية. فهمت؟ هذاك علاش أنا الأسلوب نتاعي <تصفيق> هو أسلوب نوعاً ما ديني. اسلوب نوعا ما ديني يعني وقت نحكي مع الطرف المقابل نحكي معه على حسب كيما الاسلوب الديني شوفهم انت كيفاش الائمه نتاعهم يبدا يحكي لهم ونكته وكذا وكلام فارغ فهمت؟ اذا معناتها يزيو الدكتور الفلان يزي لا دكتور ولا القاب ولا استاذ ولا حد شيء. احنا كلنا بشر احكي معاه كيف كيف نحيهم أنت شويه اللي انتو معناتها تعرفوا الاخرين جهال، لا ما هم جهال، لا مجهليهم. أهلينهم هم جهل. شعوبنا ما هيش جهال ويزيهم معناتها من اتهام الشعوب نتاعنا انهم حمير وانهم جهال وانهم كذا، عمرك شفت واحد مثلا يجي يقول على الشعب هكاك ما يجيش ما يجيش فهمت؟ معناتها الناس معناتها البر... البرامج والاعلام هو اللي جعلهم ما يشوفوا كان من جهه واحده. اذا احنا لازمنا نحكيو ونشجعوا بعضنا. وناقفوا مع بعضنا، قدش من واحد مثلا بدا ووقف، علاش على خاطر ما فمش تشجيع؟ ما فمش تشجيع بصراحة، شيء معناتها، معناتها، معناتها شيء ينطق يعني، فمتى تلقاهم هما المسلمين، تلقى مع الأسف اللادينيين والملحدين يوزعوا الفيديوهات الإسلامية أكثر من توزيعهم للفيديوهات اللادينية بالضبط. بالضبط. سامحني الواحد الـ ترجع نرجع يعني يعني بصراحة مثل ما قال الأخ كريم يعني التعاون مهم وأنا أحيي الزميل إسماعيل محمد بصراحة على البطلة برنامج رائع ووصل وقدر يوصل صوت الملحدين يعني لكثير من الناس لجمهور كثير واسع. بالمناسبة على كل حال راح ال في اللينكات بتاع الاخ كريم وحركه شمال افريقيا وكل اللينكات راح نحطها تحت الفيديو مشان اللي حب بحب يطلع يرجع يطلع عليها. اخي كريم في عندنا سؤالين او ثلاثه بقيانين اظن فبدك تتحملنا يعني لا ما فما حتى مشكله. في سؤال عني عندي هون بيقول هل تريد ان يفهم الناس انهم يعبدون وهما؟ وانهم اصبحوا في ذيل الامم بسبب ذلك الوهم، وما الدافع الذي يجعلك تريد ذلك يعني؟ تفضل. آه شيء طبيعي شيء طبيعي، المشكل المشكل الكبير ان السبب التخلف نتاع هذه الافكار الموروثه المنقوله الذي احنا مناش يعني مع أن فيها كما يقول معناتها ابن خلدون من يتبع التقاليد فهمت فهو لا يتبع الأموات بل هو ميت. هو ميت. بالضبط. وأي حضارة الكون يقوم على ما يسمى بالتطور. أي فكر لا يتطور فهو يتأخر. إحنا ما نيش نطلبوا منهم مثلاً باش يتخلوا على الإيمان نتاعهم. لا. إحنا نطلبوا منهم باش يتخلوا على الأفكار اللي تمنحهم التقدم. منها الأفكار نتاع مثلاً عدم قبول الآخر. منها الأفكار الإرهابية سواء كانت الفكرية أو الجسدية. هذوما أشياء جدا مهمة. أما بالنسبة لله في الحقيقة لو نعود إلى مسألة الله لا أريد أن فكرة الله عبر التاريخ تطورت. تطورت كثير. يعني الإنسان كلما يزداد وعيا كلما يطور فكرة الله لديه. إذا هذا يسمى الله فهمت؟ يعني الآن في الوقت الحاضر يمكن أن تفهمه بمفهوم آخر مش لازم تقعد تفهم فيه ديما بنفس المفهوم اللي فهمه محمد عنده 1400 سنة إنه دوران حول الكعبة ربان بالحجر حول الشيطان يا سيدي أومن المشكلة للمسلمين هذه مشكلة كبيرة إنهم يظنون أن هناك إله هو إله الإسلام يجي مثلا المسلم باش يناقش معاك يقول لك عطيني لك موجود فما الله يا ولدي الله هو الحاجة كلمة الله هو إله العرب كلمة الأز... يعني الله لا يترجم هو كل... هو اسم عالم فهمت كيما زوس كيما آمون كيما غيره هو اسم عالم الإسم الحقيقي هو الرب الرب هو الذي يترجم خدا بالف... بالفارسية ولا حتى بالكردية خدا yeah. يترجم ديو، خود جود، هو الذي يترجم فهمت إذا حاول مع... المسلم يسخيب يعني فما كان الله هكاهو يعني ما يشوفش حاجة أخرى فأنت ما حتى حاجه اخرى، يعني سخايب روحه كيف باش يقنعك اللي انت اللي الله موجود، يعني بالطبيعي انك تكون مسلم، هذا ليس صحيح، لان هناك الاف الاف الاف الآليات يا سيدي نجم يكون اللي خلقونا مخلوقات فضائيه، ينجم اللي يكون خلقنا التنين الاحمر، يجي واحد مثلا مسلم يقول لي ما شكون خلقنا؟ نقول له الفراشه، التنين الاحمر اللي ما تعرفوش، فهمت؟ السنافر خلقوني، اي إذا نبداو من هنا النقاش، لهذا لا يمكن لا يمكن ان نحارب الاخرين في فكرة الله. احنا كملحدين أو لا دينيين بصفة عامة، ما لازمناش نحاربوا فكرة الله لأن فكرة الله هي موروث إنساني. فهمت موروث إنساني من الصغر متاعنا، وهي في الحقيقة معناتها تربينا عليها على أجيال أجيال أجيال أجيال أجيال. أجيال. إذا ماذا نبدأ؟ نبدأ بما قيل عن إلههم ما قيل عن, الر... عن الله هذا هو الذي يناقش يعني ما تجيش مثلاً واحد تقول له فأنت الله مش موجود ولا يا سيدي أمورك أنا نؤمن بأن الله هو الطبيعة أنت تؤمن به أن الله قاعد فوق العرش شعلين في هذاك الشيء ولكن أعطيني ماذا قال ربك وماذا قال ربي أنا ربي هو عقلي أنا ربي هو العلم أنا ربي هو الحضارة، أنا ربي هو الإنسانية. اذا لازم الإنسان ننتقل بهم من مرحلة الوهم، لأن الإيمان بإله. فما قولة تقال إن لو تصورت بقر الله لتصورت له قرنان. فهمت؟ وفما قولة أخرى تقال لو كنا فئران لا قيل لنا إن جهنم مملوءة بالقطط. فهمت؟ بشيخوفون؟ كأنشنا إحنا فئران. راهو النبي نتاعنا يجي يقول لنا راهي جهنم معبيه بالقطط، راه تمشي غديك يقطعوها. فهمت؟ إذا هم يفهموا يفهموا ونحاولوا باش نوصلوا الفكره راهو هو علاش مثلا حتى يطرح سؤال، علاش محمد مثلا آخر الرسل بالمفهوم، آخر الرسل يعني ما نعرفوش عليه جاء ولا كيفاش. يعني لأن البشرية فكرة هذا الدين ما عادش تقبلها لأن مستوى الوعي. المشكل اللي احنا المجتمعات نتاعنا عايشين تناقض من بين مستوى الوعي نتاعو والمعتقد نتاعو فلهذا تلقاه من اخاف عايش في رعب عايش في رعب من بين شنو يقول له مخه وشنو يقول له الموروث اذا انتوما تجمتوا انه بإله طيب اله ما عرف انفسكم اله فهمت؟ يكون في مستوى التطور الانساني والذي يحارب هو هذا الاله الهمجي هذا الاله الذي جاء من الصحراء هذا الاله الذي لا يعرف الا الدم والارهاب ولا يعرف الاختلاف يحارب اي اختلاف مهما كان اذا محاربه السؤال متاعك محاربه الوهم ليس واجب بل ضروره لان حطها في بالكم كان ما ناس باش نحاربوهم وكان ما همش باش ينتهيوا رانا احنا بشرية كامله باش تنتهي هذه مساله مفروغ منها فهمت هذا مرض سرطاني فهمت يا اما يقضي علينا يا اما نقضي عليه ولكن سوف يتم القضاء عليه عاجلا ام اجلا هذه مساله لا نقاش فيها الاسلام انتشر بالسيف وسوف ينتهي بالفيسبوك. بالضبط بالضبط يعني مستحيل يعني الاسلام اصلا غير ملائم للعصر يعني فكل شيء ملا غير ملائم للعصر راح راح الى زوال يعني بكل بساطه يعني الدم هو مجموعه من القيم اللي انتشرت في القرون الوسطى مستحيل تنتقل للقرن ال21 يعني مع انه كل الديانات كانت في القرون الوسطى وبقيت في القرون الوسطى يعني ما بقى منا الا الاشياء اللي خلينا نقول روحانيات يعني ممكن يعني تتعايش مع العصر أخير. كل الاديان كل الاديان تتطور المشكله للاسلام خاصه الاسلام الرسمي انه جعل له حدود الحمراء اي واحد يخرج عليها يعتبر كافر فلهذا قضى على نفسه بنفسه بغلق باب الاجتهاد فجعل لنفسه أنه لا يستطيع أن يتطور أنا أقول الإسلام سوف ينتهي الإسلام الرسمي سوف ينتهي لكن الإسلام المذاكي ما أقول الأحمدية والصوفية هذاك سوف يبقى لأن هذيك لم تجعل خطوطا حمراء أما الإسلام الذي سوف ينتهي هو الإسلام الرسمي السني والشيعي ممثل بقم والنجف والسعودية ومصر هذا هو الذي سوف ينتهي تفضل عندي سؤال هون ماذا تقول للملحدين الذين يخجلون من إجهار إلحادهم وكمان اللي بيخاف يعني الخائفين والذين يخجلون في ناس بتخاف وناس بتخجل فشو بتقول للجوزة هذول الخائفين والخجلانين يعني بسرعة صراحه صراحه صراحه معناتها بالنسبه لي يعني نجم نقول يؤسفني حالهم لانهم يضيعون حياتهم فهمت حياتهم الوحيده التي يؤمنون بها اللي هي هذه الدنيا يضيعونها فهمت ولا يعيشون كما يريدون تحت طائل احترام العائلة، احترام الاهل، احترام ال... ال... معناتها هذه التقاليد والعادات، فهمت؟ وراهم بالعمل نتاعهم هذا هما دعم للاسلام، لانهم لازم يعلموا اللي عندما ما يعلنوش الحادهم، راهم فهمت؟ محسوبين على المسلمين. محسوبين على المسلمين وخاصة وخاصة وخاصة وخاصة ما يسمى باللادينيين الموجودين في اوروبا وخارج الدول العربية، انا اتعجب في هؤلاء من امرهم، اتعجب اتعجب يعني كل القوانين، يعني ليس لهم اي عذر كل القوانين وكل الظروف تسمح لهم ان يقولوا انهم غير مسلمين بل هم يواصلون ويحسبون حتى حتى مع قولهم قولهم اللي هم ما هم همش مسلمين سوف يغير وجهة نظر المجتمع الغربي أو المجتمع اللي عايشين فيه للي عندهم نقول احنا المظهر المظهر اللي جاي من الدول الإسلامية تو مثلا أنا وقت يشوفوني يحسبوني على أساس أني مسلم كل مكان أذهب حتى مثلا أذهب أشتري ساعة أشتري خنزير مثلا نفترض جيني الوحدة اللي تبيع تقول لي هذا يراه خنزير انتبه ونقول لها شغلك أنا مانيش مسلم بالضبط فهمت لازم في كل مكان انا في الاول هكاك يعني في كل بلاصه حتى الان كل أصبحوا يعرفوني اللي انا مانيش مسلم اذا هوني في المنطقه نتاعي والو يفرقوا وقت يشوفوا واحد عنده المظهر نتاعي انا مثل المظهر اللي عند شمال الافريقي يقولوا له انت مسلم ولا مش مسلم باش يعرفوا واش يتعاملوا معاه وخصوصا عندك لحيه بسيطه يعني اي <تصفيق> لا كانت عندي لحيه طويله الان نحيتها <تصفيق> طيب يعني. اخي كريم ما هي رؤيتك لمستقبل الملحدين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعني كيف ترى مستقبلهم في المستقبل القريب والمستقبل البعيد في الحقيقه راه ما يسمى او اللا ديني انا ديما نتكلم على اللا ديني لأنه يشمل اكثر فهمت فما كثير لا ادريين وفما ربوبيين وفما كثير انا اتكلم بصفه عامه على الذي خرجوا عن الاسلام بصفه عامه فهمت روعه عددهم معناتها ما تنجمش تتصور بالك انا مثلا اخيرا فتره عندها تقريبا سنه عاية في فيسبوك اثنين اشخاص مراه وراجل فهمت كل واحد يقول لي انا ملحد ولكن ما نحبش نقول لزوجتي وهي تقول لي نفس الشيء في الاخر اكتشفت اليوم متزوجين مع بعضهم واو عايشين وكل واحد خايف من الاخر فهمت اذا الاحد الحجم نتاعو كبير جدا او اللادينيين الحجم نتاعهم في الشهر. لكن المشكلة القوانين والتقاليد والعادات التي تمنع من الجهر بالالحاد هي سبب ان تخلي الملحدين واللادينيين غير معروفين. وهذا الخوف، هذا الخوف اللي موجود. انا بالنسبة لي كما قلت انت قلت الاسلام الرسمي هو اسلام غير معناتها ضد الطبيعة وضد التطور وضد الإنسانية ويجب أن ينتهي ولازم أن ينتهي وهذه مسألة طبيعية وسنة كونية هذه مسألة نقاشتها بالنسبة لي القضاء على الأديان سوف يكون من العالم بتاعنا القضاء على كل الأديان لأن بالقضاء على الإسلام سوف تنتهي كل الأديان السماوية خاصة المسيحية واليهودية وغيرها من ديانات هذه خطر ديانات الأخرى من الشرق الأقصى الطاويه والهندوكيه هي ديانات نجم نقولوا ما عادش عندها معناتها تاثير على خطر. المشكله لكل الاديان توا في العالم عندما نحكي انا مع هندوكي ولا ديما الدين بتاعو يجي في المرتبه الثانيه بعد انسانيته الا الاسلام فهو يقدم دينه على انسانيته صحيح اذا بالنسبه لي القضاء على الاديان الثوره الدينية الالحاديه التي سوف تقع في العالم الاسلامي سوف لا تقضي على الاسلام في العالم الاسلامي فقط وانما سوف تقضي على الاسلام على الاجان في العالم هذه وجهه نظرك بالضبط بالضبط يعني انا تقول الثوره التي ستقع انا برايي الثوره بدات يعني الثوره الالحاد بدات يعني خلينا انا أسميها انا أسميها الثوره الصامته الثوره الثوره الصامته, السورة الصامتة. صحيح يعني آه الثورة اللي اللي بدأت صامتة صحيحة مثل ما قلت آه يعني برأيي إنه بدأت هي يعني و المقبلة راح نلاقي نتائج كتير ملموسة لها شيء آه طبيعي. آه أنا بتشكرك كثير أخي كريم ويعني بس في كلمة أخيرة إذا بتريد تقولها ولا ولمتابعي البرنامج هذا تفضل كلمة أخيرة الما أخيرة، عيش حراً. عيش حراً، فهمت؟ ولا معناتها تتمد ذليلاً. يعني عيش حراً، عيش واقف، عيش حياتك، راي هذه هي الحياة نتاعك. عيش جنتك في دنيتك، فما قولة هي، قولة صوفية يعتبر حد ضعيف، يقول لك من لم يعش جنته في دنياه لن يعيشها في آخرته. إذا عيشوا الجنة نتاعكم في الدنيا هذيا وتحروا من التقاليد وتحروا بالافكار المسبقه راهي الدول نتاعنا من اغنى الدول فهمت ونجموا نرجعوها فهمت جنه فوق الارض تم. غير نقبل بعضنا ونقبل الاخر ونحترم بعضنا كشعوب وكمناطق وكإنسان لاننا بهذه الطريقه فقط بهذه الطريقه يمكن ان نشارك البشريه في انسانيتها هذا ما عندي ممكن. بالضبط اخي انا كمان اضم صوتي لصوتك يعني, يعني نحن لازم نتحرر حاج يعني حاج ننافق ونقول والله يعني عيب و والله بشان مشاعر الاخرين واحتمال مثلا صدمه لا خلينا نكون واقعيين ونقول مين نحن يعني على, على الاقل يعني نعيش حياتنا كما نريد يعني انا و صرت م... مسلم منافق كما قلت اخي آه، مسلم منافق، مسلم منافق بالضبط بالضبط يعني مسلم منافق، وكل حال انا بتشكرك كثير اخي كريم وشكرا لكم <تصفيق> اعزائي المشاهدين ويا ريت تشتركوا معنا بال... بالإجهار بالإلحاد يعني و... يعني اهلا وسهلا فيكم بأي شخص يريد ان يعلن الحاده عبر ال... البرنامج هاد أهلا وسهلا فيه بس يراسلنا يعني رسالة للرسالة على الخاص وأكيد نحن بنرد عليه ونحدد موعد بشأن نسوي لقاء شكرا كثير أخي كريم شكرا يلا سلامات مع السلامة